حبيبي حسين ابو فولي اتحداك تضحكني انت تتكلم جد انت تتكلم جد انت تتكلم جد تحدي بكل معنى الكلمه اتحداك تضحكني هذا التحدي من بدايه السوشيال ميديا لحد اليوم كيف تقدر تضحكني مستحيل تقدر تسويه كل الحب والتقدير لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شلونكم حبايبي اخباركم طمنوني عنكم اليوم الفيديو راح يكون عباره عن انتقاد انتقاد قوي جدا جدا جدا شخص بادر بالحرب على ابو فله وانتقاده. موضوع كذب في كذب والولد اساسا مستوى الاستماره ولا شيء وهذا كلام مهم. أنا ما نعتذر لك في لك العباس زين انت فد واحد شافك هو انا اعتذر لك بخيسي ولا كان يوتيوبر انت شايف لك واحد يوتيوبر يعتذر زين قال انت مخبل انت وتسميع كلمات غير ملائمه لهذا الشخص العظيم. انت تتكلم قد <تصفيق> اولا يا جماعة ابو فلة شخص السلام عليكم عدنا من جديد يا عزيز والله من زمان كم قبل كم لمبذل مقطع طعبيب قبل تسعة شهور هذا الشخص العظيم طيب الحباب روحه مرحى والناس لما تشوفه تضحك أقوله لا تفكر يعني صلب الحديث نطلع منه شوي لا تفكر عمل السعيدين يتحديكه ما كنت هذا ما كنت كويس قاعد كويس إمشي من ودم سعد يعني ليش تنتقذون ليش أنت اللي عم تنتقد يا نعاد يا ابن النعاد كنا لا أبوك لا أبوك ولا أبو أم ولا أبو ابوك الله لعنت الله على أبو شوارب والقلب وي. الانتقادات هاي ما تفيدك. تأكيدا ان اعطيناهم الفلوس بالمقطع هذه هذه الفلوس بس عشان اصور عشان بعدين الناس ما يقولون ان قاعد نضحك عليكم لا لا ما راح نعرضه لاحد بس ما نعرضه لاحد ابدا بس, حد حد حد. بس كده. عشان كده. لو اعطينا واحد سياره ورفع شكوى والله آه. انا يعني جدا حزين اني قاعد اعرض لكم المقطع بطلوا الانتقادات بطلوها بطلوها زلمة مو مقصر مع حدا استحوا على حالكم كفيكم عيب زلمة مو عاملينكم شيء. يعني كل واحد يجيني وينتقد ابو فله وما عطى متابع شو دخلك يا عطى متابعين لو ما يعطي شو دخلك شو دخلك يا ابن الكراسي تعرف الكراسي انت اللي ما يعرف الكراسي يروح يسال عنه لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني <تصفيق> الكرسي ابن الكرسي لا يروح يقول زلمه ابو فله ما يعطي ابو فله مو دخل هاي مو شغلتك مو شغلتك اختصاصاتكم يعني ابعد من حاجبكم ما تطلع. كل واحد يخليه على اختصاصه. عمي اذا شغلات ما تقدر تسويها وغيران من ما تجي تنتقدوا هذا مو مو حكي يعني. هذا. هذا مردود عليك وعليه. وابو فلك كاذب، لا ابو فله مو كاذب. الموضوع كذب في كذب، والولد اساسا ما يستخدم ولا شيء، وهذا كلام ما يندرى هذا كلام، حسن. هذا حسين الكذب. هذا كلام ماني جايبه من راسي وهذا لانه اساسا ام الولد طلعت في بث مباشر امس على التيك توك وكانت قاعده تقول ان ابو فله ما أعطاهم السياره والله انت الكاذب لعنت الله على تذكرون الولد اللي من الاحتياجات الخاصه اللي ابو فله اعطاه سياره بمناسبه وصوله 20 مليون مشترك اوكي وحتى انه صوره بهذه السياره والولد جالس يفرفر في الحواري وجالس يعني واضح انه فرحان انه جت السياره اوكي تدرون ان الموضوع والله انت الكاذب لعنت الله على